طيب معليش سامحوني والله كيف نفرق بين البدعة والحسنة وبين البدعة السيئة؟ أنا تكلمت في خطبة جمعة كاملة بالتفصيل في هذا لكن باختصار شديد أود أن أقول بأن ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة البدعة ابتداء تعريف البدعة البدعة لغة كل أمر مبتدع جديد قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت جديدا على قافلة الرسل والانبياء بل انا واحد منهم احمل نفس المنهج الذي اتوا به من عند الله جل وعلا الله بديع السماوات والارض قال الله عز وجل بديع السماوات والارض اي خالق السماوات والارض على غير مثال سابق اي خالق السماوات والارض على غير مثال سابق هذا هو الابداع والبدعة شرعا هي كل امر محدث في الدين هي كل امر محدث في الدين في الدين وليس في الدنيا عشان ما تقوليش الفضائية بدعة وما تقوليش الميكروفون اللي بيخطب فيه الخطيب يوم الجمعة بدعة وما تقوليش المروحة اللي فوق المسجد بدعة لأن النبي ما كانش في مسجده مراوح وما كانش في مسجده ميكروفون وما كانش في المسجد مفروش مكت لا البدعة كل امر محدث في الدين ما تقوليش السيارة بدعة ما تقوليش الطيارة بدعة ما تقوليش ان انا اروح اعمل اشعه بالليزر بدعه، لا ده انا لازم اعمل حجامه، لا هذا لا يليق ابدا، هذا لا يليق، هذا لا يجوز. فالبدعه كل امر محدث في الدين في الدين. طيب امال ايه بقى البدعه الحسنه ما فيش حاجه اسمها بدعه حسنه. يا مولانا ازاي بس ده سيدنا عمر بن الخطاب قال كده، قال ان كانت هذه بدعه فنعمة البدعه فنعمة البدعه هذا عمر هو أنت بتقولوا عمر ده الذي اجدر الله حق على لسانه وقلبه والحديث صحيح ولا لا اه صحيح يعني انت بتقر ان عمر رضي الله عنه قال هذا نعم نقره حديث في البخاري طيب ردك خلي بالك عشان ما يعني ما نخلطش الاوراق اولا عمر رضي الله عنه حين قال ان كانت هذه بدعه فنعمه البدعه هذه يتكلم عن جمع الصحابه رضي الله عنهم على امام واحد على ابي بن كعب في صلاه التراويح خلي بالكم اخواني واخواتي يتكلم عمر عن جمع الصحابه في جامع رسول الله خلف امام واحد خلف ابي بن كعب في صلاه التراويح عمر رضي الله عنه خرج المسجد النبوي فوجد صلاه التراويح جماعات جماعات جماعات كل مجموعه وراء امام كل مجموعه وراء امام فقال ماذا لو جمعنا هؤلاء جميعا خلف امام واحد فجمعهم خلف أبي بن كعب وخرج في الليلة التالية فوجد الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد فقال نعمة البدعة هذه فاستدل البعض بهذه اللفظة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة حسنة وبدعة سيئة وهذا خاطأ لغة واصطلاح وهذا خطأ لغة واصطلاح البدعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أو هذه اللفظة هذا من النوع الاول من نوع البدعه اللغويه. خلي بالك من نوع البدعه اللغويه وليس من البدع الشرعيه، ما فيش اطلاقا بدعه شرعيه يقلها لها بدعه حسنه اطلاقا. كيف وهي ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. مع ان فعل عمر رضي الله عنه له اصل في الشرع فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا خلفه وصلى بهم التراويح في رمضان ليلة وليلة, وليلة وليلة وليلة وفي الليلة الخامسة على الصحيح امتلأ المسجد وضج المسجد بالصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يخرج إليهم رسول الله وظل الصحابة ينتظرونه حتى الصباح فخرج اليهم بابي وامي وروحي في صلاه الفجر وقال لهم: ما خفي علي مكانكم، انا عارف ان انتم جالسين في المسجد ومنتظرين. طب ما خرجتش لي يا رسول الله؟ قال: ولكني خشيت ان اخرج اليكم ولكني خشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها. الله شايف الرحمه؟ طيب اللي انا عاوزه ايه؟ اللي انا عاوز انه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابه جميعا وصلى بهم اماما في صلاه التراويح، يبقى فعل عمر له اصل في السنه. طيب خد الثالثه حتى ولو لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه خلفه في صلاه التراويح، وبدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل يصبح فعل عمر سنه بامر النبي لنا ان نتبعه، قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، فحتى لو لم يفعل رسول الله هذا، وابتدا عمر بن الخطاب فعل هذا، وجمع الصحابه خلف امام واحد خلف ابي بن كعب، يصبح فعل عمر رضي الله عنه سنه بالنسبه للامه. بأمر رسول الله لنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء رضي الله عنهم جميعا طيب عندنا كمن شبهة أخرى يا مولانا من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا أيضا الحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو يفهم ايضا فهم خاطئا. ايه القصه؟ القصه ان قوما مجتابي النمار يعني يلبسون ثيابا خشنه ممزقه تظهر عليهم اثار الفقر المدقع دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي فتمعر النبي لهم وتألم النبي لفقرهم وحالهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا لهم بكساء وطعام وشراب وحث الصحابة على الصدقة فقام الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون منهم من جاء بالكساء ومنهم من جاء بالتمر ومنهم من جاء بالبر ومنهم حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة من الطعام والتمر والخبز والكساء فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر فتهلل وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة هذه الصدقات لها أصل في الدين ليس ابتداعا ليس جمع الصحابة لهذه الصدقات ابتداعا في الدين بل هو أمر رباني وأمر نبوي ثم المراد بمن سن في الإسلام أي هذا الذي بدأ وجاء بهذا الفضل وقام ليقلده الصحابة وليتبعوه هذا له أجر كل من ساهم بعد ذلك في هذه الصدقة له أجرها وأجر من عمل بها فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها كانت مهجورة فأحياها كانت موجودة وتركها الناس فذكر الناس بها لو أن رجلا في قرية من القرى أحيا سنة العقيقة ثم جاء بعد ذلك كل من رزق بمولود وأعد العقيقة لولده او لابنته هذا الرجل الاول الذي احيا هذه السنه وهي سنه موجوده لكنه احياها بعدما هجرت له اجرها واجر من اقام سنه العقيقه بعد ذلك في هذا المكان الى ان يرث الله الارض ومن عليها هذا هو المراد ايها الافاضل وارجو الا تختلط بين ايدينا الاوراق واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ويكم الصاب وارجو ان اكون قد وفقت في الاجابه على كل الجزئيات التي في ذين اختنا الفاضله